Det blir blivit tacksamma för våra andra kandidater idag, Jonas Nordmark. Du är lektor i pedagogik på avdelningen för pedagogik och didaktik här vid LjU och intresserar dig för bildning, och rätt? Och också för demokratifrågor och hur man kan adressera demokratifrågor i undervisning. Och det är det. det är. Kino, ska handla om bildning på universitet, frågetecken. En kollektiv fråga i vissa tider. Ja, det är det det ska handla om. Det ska bli ja, Tack så mycket. Eh, jag är ingen Sverker Sörvin, utan jag är en helt vanlig eh, kollega. <laughs> Universitetslektor, så att jag blir med någon slags eh, den vanliga lektornsröst, så att säga, i, i eftermiddag. Eh, Cecilia har ju eh, presenterat mig lite kort. Eh, jag ska tillägga eh, att eh, ja, alltså, jag jobbar mycket om lärarprogrammet. Eh, jag har forskat en del och skrivit lite om SO-didaktik, ur ett allmändidaktiskt perspektiv. Och har då i synnerhet eh, intresserat mig för demokrati och om framför allt inom grundskolan. Jag hoppas att jag idag har något vettigt att säga om högre utbildning. Det var inte mitt pedagogiska fält riktigt, men jag tänker att det finns vissa beröringspunkter mellan det jag funderar kring och, och, och högre utbildning och bildning. Jag kommer att fokusera på två saker. Huvudsakligen då. Och då tänker jag ta upp en, en, lite, ska man säga, en lite bortglömd diskussionsspel av den klassiska bildningstraditionen. det handlar om frågan, pedagogisk kollektivism, eller bildning och, bildning och kollektivism. Det vill säga att den kan formuleras i, i frågan då, som en slags pedagogisk fråga, den pedagogiska kollektivismen i vad det innebär att växa samman med andra genom kunskap. Jag kan också eh, försöka åtminstone liksom landa i inte en lösning, men kanske en öppning till en fråga. Då universitetet kan vara en plats för det i, i tider av splittring och eh, oro och tribalism och olika typer av destruktiva kollektiv. Eh, föreläsningen är ju ganska anspråkslös och ganska kort, en halvtimme lite drift. Jag tänker öppna upp för några minuters frågor om ni skulle ha med Så föreläsning är mer som en påminnelse en reminder om saker som- varje högskolepedagog redan vet. Och vad vi till dagens dags redan gör. Nu kanske det blir lite starkt av att höra då då. Så det ska vi prata om. Men först ska jag börja med några ord av- filosofen Mary Wollstonecraft. Om ni känner till henne, ur filosofen. Om stockholmare. Hon reste nämligen eh, på hundratals år sedan, 1700-talet, till, eh, till Stockholm. Eller hon reste genom Sverige, Nallmark och Norge på, eh, på lite upptragsres skulle skriva då, eh, reportage bland annat. Och hon skickade brev hem eh, i, i olika typer av eh, brevkommunikation med intellektuella hemma, hemma i England. Då. och Så här skriver hon om stockholmare. Då. Uh, the well-bred Swedes of the capital are formed uh, on the ancient French uh, model. And they in general mm. speak that language, or they have a knack at acquiring languages with toler tolerable fluency. fluency. Uh, this may be reckoned uh, an advantage in, in some respects, but it prevents the cultivation of, of their own and any considerable advance in literary uh, pursuits. Det var det som sammanfattar. Stockholm är stort, så att säga. Sen har hon en mycket mer positiv bild av landsbygden och The Common Man, som hon skriver om. Då. Och jag tycker det här är ganska det är ju roligt. Så. Hon har ju ett ganska van oben perspektiv när hon åker till Sverige och tittar mer på de obildade svenskarna. Men hon gör i någon mening en slags definition av vad bildning inte kan vara då, om vi läser hela den här boken. Mm. Och det är ju då att i, i, i den då välgörda Stockholmen som hon träffade, jag tror att på, de var helt och Men, men Stockholmen lyckades stå ut med, men hon, hon anade liksom att det var, någonting, det var något som liksom var väldigt ytligt med dem så att säga. De var, de var välverserade och så att säga och, inbjudande och väldigt välgjorda och så vidare. Men de lyckades inte bli väldigt, genuint välvilligt inställda till henne. som var. Inte trevliga bilder. Då. Men hon såg i den modiga väljningen Stockholm en slags ytlighet än i många avseenden. då världsvan och brett kunnig figur som mästerligt hanterade då sociala sammanhang inom sina ytkunskaper och slängiga med franska. Då. De har ju väldigt bra prata franska mot de hon träffade men inte lika på att skriva. Så det, hon identifierar ju en, stil då, en kunskapsstil, snar, snarare en idé om liksom fördjupad bildning. Någon som liksom resonerar med en liksom inre identitet och, och jag-uppfattning. Då. Så i motsats till bildning tillåter denna kunskapsstil, inte fördjupad eh, kontakt mellan två förmågor. Då. Det ena är då förmågan att veta saker om världen, som de här personerna som hon träffade. Och förmågan att reflektera över världen genom kunskap tillsammans med andra. Som hon sen skriver mer om i, i, samma, i samma brev. Då. Och, och det här får bli i någon mening. Den här korta ingressen får, får, får bli en slags ingång till, till det som jag tänker fokusera lite grann nu. Och det är tanken om då bildning eller bildningsbegreppet, eller bildningsdiskussionen då, som en del av ett kollektivt projekt. Och, och, och när vi tänker på klassisk bildning lite som, som eller den romantiska och den idealistiska bildningsidealen som Sverige pratade om i förmiddag så, så är det ju utrotat i den tyska romantiken och, och den är liksom en idealistisk filosofi som, som på något sätt, även om det var tanken alltid bör, i början och de som skrev fram den så fint, så, så var det någonting som snabbt absorberades av den liksom, tyska borgerligheten som, som på något sätt gjorde det till sin filosofi. Men vi skulle kunna liksom aktualisera också de här klassiska bildningsidealerna i en, en, en samtidig kontext. Då, framförallt då med den franska filosofen Jean-Luc Nancy som, som leker med, med, med ett, par då, ett par påvliga ord. Han påverar varje, varje år i, i sina tal inför påsk och jul. Eh, ger ut det här talet med Cecil då, där det står urbi och orbi. Eh, och det betyder alltså ett tal, eller att man adresserar då eh, staden, eh, alltså staten eh, och, eh, och världen. Och Med hjälp av hur Jean-Luc leker med de här två orden stad och, och värld- så kanske vi förstår Ålsons Crafts skepsis till Stockholm lite bättre. Urby beskriver då Nancy, det är vår jordklot. sedd som den mekaniska och hektiska staden- där den globala gemenskapen kännetecknas av kvickhet, smartness- anpassningsförmåga, resursförbrukning, ekonomisk och eh, teknisk rationalitet, konkurrens och eh, i, i relationen till människor så istället för att eh, ge varandra uppmärksamhet eh, i engelska attention så så, så så brukar vi någon slags vigilance. Snarare attention och vigilance mer att man är på tå och, så här och liksom är beredd och snabbt liksom reagerar på, på andras kommentarer och om och, och så vidare. Street smart. Uh, uh, Orby då definierar han som ett annat sätt att se på världen. Uh, och där ser man världen som är själva platsen för det som man kallar för värld, världsliggörande då, eller worldification. Och där tänker jag säga att där föreställer vi oss att världen inte har någon början och, och slut. I någon mening han leker mycket upp med den här liksom bilden om jordklot eller liksom den form som saknar kanter. Så det finns liksom inga, inga förtanke som liksom referenspunkter. Vi kan flytta referenspunkter hela tiden. Då. Och därför också dess möjligheter att tänka om, om, om, om världen oändliga. Då. Och världsliggörandets mål då är någon slags eh, rättvis... Eh, samexistens då, som också ofta återkommer i den klassiska, eh, bildnings bildnings klassiska bildningstraditionen när man talar just om Målet, med en slags gemensamt vetande. Eh, och då blir ju, i någon mening, frågan om bildning, eller bildningstraditionen, och den begreppsapparat som har diskuterats inom ramen för den kan. Kan ju på något sätt ge svaret på frågan om individens relation till, till kollektivet? För när vi tänker bildning idag, dag, liksom när vi läser bildning, om bildning- så handlar det i stor utsträckning... Det är ju en korrekt tolkning. Det handlar om människans, alltså den enskilda människans resa- mot, mot ett större och bättre vetande och sin plats så att säga i, i samvaron där man förstår sig själv- då, genom reflektion och, och vidare förståelse. Eh, och, men, men samtidigt så finns det också en stark diskussion om hur vi ska se på, på kollektivet. Då. Eh, och Innan jag kommer in på, på just det pedagogiska svaret eller de möjliga pedagogiska svaren: den klassiska bildningstraditionen så. Så, så tänk, När vi tänker kollektiv idag, eller kollektivism framförallt, så föreställer vi oss eh, liksom ett ord som är starkt knutet till då olika ideologiska och politiska föreställningar. Eh, å ena sidan så kan vi säga att individens frihet väger tyngre än kollektiva intressen, kollektiva lösningar, kollektiva problem. och andra sidan. Eh, Individen ska inordna sig i kollektiva traditioner kan vi tänka ut konservativt perspektiv. Och så vidare. Alltså det finns en stark ordet äh, kollektivism, och kollektiv är otroligt bemängt idag så att säga med, med ideologisk, äh, ideologisk betydelse. Äh, I språket som vi använder då. Eh, sker ju då eh, en stark uppdelning mellan individ och kollektiv. Eh, vi säger individ och kollektiv, och vi ställer individualism då, mot kollektivism. Och den här distinktionen, då, som vi använder kanske politisk ideologiskt, men också moraliskt, då gör att det bränner till ibland, så att säga, när vi använder språket på det här sättet. Den manar till konflikt, debatt som ska vinnas, kontrovers och tydliga ställningstaganden. Slags. Vi placerar det i en politisk diskurs det här, här begreppsparet individ och kollektiv. I vardagsspråket så använder vi ju däremot en väldigt tydlig kollektivism. Det är ibland helt okontroversiellt. Att alldeles för politisk hem, hemvist så kan vi använda oss av, av ett vi när vi talar rakt ut, så att säga. Med brösttoner så kan vi tala genom ett kollektivt subjekt utan att för den delen anklagas för att vara politisk. Vi i Sverige måste bli bättre på att säga åt andras ungar. Vi svenskar måste göra uppe med vår, vår konflikträdsla. I Sverige har vi låtit demokratin i våra klassrum gå för långt. Vi svenskar är alldeles för obildade jämfört med, med Tyskland och så vidare. Ähm, jag ser som en kollega bland annat in mig <går> i det här viet. Jag, jag inte. Jag säger till andra ungefär. Så i någon mening så får vi liksom viet få löpa fritt i vardags och i det offentliga språkrummet som borde ett folkslag var tätt sammanflätat i en slags kompakt vetelängd. Då. Eh, problemet är ju att det här vi vet, vet vi ju, är ju vi vet det, men jag vet det och du vet det också som sitter här. Att det kan ju vara starkt uteslutande så att säga eftersom det är så pass abstrakt. Eh, och då kommer vi ju då, oj, där dök det dyker upp något som inte skulle dyka upp men det struntar vi. Eh... Så att, vid sidan av ideologiska kollektiv så etableras alltså liksom kulturella och språkliga kollektiv. Vars funktion är då för att använda oss av statsveten Benedikt Andersson som så träffande beskrev att när vi talar om vi, så att säga, både privat och offentligt, så vill vi liksom frammana en gemensam delad upplevelse och känsla av en abstrakt kollektiv identitet hos människor. Som faktiskt inte känner varandra. I, i den stora moderna staden, eller liksom den stora nationalstaten som, som har vuxit fram de senaste 300 åren– så, så har vi ju liksom en politisk gemenskap och en kulturell gemenskap som är otroligt stor. Så, så säga, vi känner ju inte de flesta, vi har ju inte så mycket gemensamt de allra flesta som I praktiken som, som vi nästan, på något sätt lever med. Eh, och och eh, med nackdelen då, med, med faran med abstrakt formulerade kollektiv– –är att de kan få verkligen negativa konsekvenser då för, för riktiga människor. Så att säga, vi utesluter eh, individer då av särskilda skäl. Då. Och här tangeras då en modern eh, pedagogisk problematik– –som i olika former har diskuterats länge inom ramen för pedagogisk filosofi nämligen hur fostrar vi barn och unga att växa samman med världen utan att föra våld på deras individualitet. Och det skulle jag säga det är en av de centralaste frågorna inom den, den moderna pedagogiska filosofin, och den moderna pedagogiska filosofin alltså upplysningens framför eh, kanske sa Ellen det bäst, alltså Ellen Key. vars hus ni har lite längre här borta. Hon beskrev det väldigt drastiskt vid förra sekelskiftet att så länge skolan- anses representera en idé utgör ett abstrakt begrepp, liksom familjen- då, eller staten och så vidare. Så länge kommer den, då, alldeles som familjen och staten- att förtrycka de dessamma tillhörande individerna. Och nu var ju Kei en väldigt stark individualist och föreställde sig ett helt annat slags skolväsende. Men det hon gjorde då väldigt tydligt det var ju ur ett pedagogiskt, rent pedagogiskt perspektiv till faran att låta abstrakta, ideologiska, kulturella och språkliga föreställningar om kollektiv strypa barns naturliga nyfikenhet att själva upptäcka och forma sin plats i världen. Hon tänkte sig många med henne då, eh, under den här tiden. Må så att det måste finnas ett genuint pedagogiskt svar på frågan om kollektivets betydelse för individen. Då, och vice versa. Eh, en vanlig tankefigur i, inom den pedagogiska teorin och pedagogiska filosofin är ju att individen föreställer sig. Eh, Individen är en människa då som växer inifrån och ut via en inneboende drift och Det ser vi både hos Kay och många andra. Då. Pedagogikens historia är fullproppad med metaforer som beskriver en sån här process. Hos Immanuel Kant, som Sverker tog upp i förmiddags. Då, så han beskrev det som att barnet växer i liksom busken eller trädet fram ur fröet. Hos LNK eller Ossoa bär barnet i sin en slags naturkraftig viljan till frihet. Kamlo Freire talar om en slags ontologisk kallelse där människan, när den blir medveten om sitt jag, vill forma världen. En modern filosof då, som har fått stor betydelse i diskussioner kring liberal education, Martin Span. Och föreställer sig en inneboende potential då till ett fulländat liv i varje människa. Och med numera i varje levande varelse så finns medfödda drivkraft till att forma sig själv. Eh, och den här tankefiguren är så stark liksom i bildningstraditionen också. Eh, och Det är ju en metafor för människan. Men den metaforen gör det också möjligt att föreställa sig individens relation till kollektiv på ett väldigt kraftfullt sätt. Då. För det kan göra ju att vi tänker oss en kärna och sen så tänker vi en, en slags gräns då. så kan vi tänka oss den här gränsen som en slags yta mot världen. Och eh, inom då klassisk bildningstradition så föreställs oftast att eh, det fanns gräns mot de världen, slags yta mot världen som, som växer. Att växa utåt då, handlar inte om att växa utåt i ett enskilt rum. Så. En individ växer alltid med sin yta vänd, vänd mot världen. Ytan växer blir större och kontaktytan mot världen blir också större. Kant skrev ju därför väldigt roligt om mina studenter brukar... Då skrattar bland annat bildning. då definierar bildning innefattar tukt och undervisning. Eh, och eh, jag brukar också säga till mina studenter att nu kommer jag att tukta, så att säga, som, som lärare. Då. Eh, och, eh, men när man läser Kant om pedagogik då så, så definierar han tukt. Eh, han är ju och fysisk bestraffning i någon mening. Tukt handlar om begränsning. Och tukt, handlar allt, eller, tukt handlare är alltid negativt. Inte i någon mening att det är dåligt, utan rent filosofiskt. Att vi tar bort någonting, så att säga. Vi, vi bestämmer. Och vi har, här har vi hela vårt rum. Och så säger vi till eleverna Nu ska vi titta på det här. Vi ska inte titta på det, vi ska, inte titta, på det, vi ska titta på det här. Det är tukt. Jag äh, tror att äh, den här rummen förreger tysken. Och sen motsättningen till det som är positivt är ju friheten. Det är att vi är helt fritt får liksom. Använda vår kreativitet och nyfikenhet och vår förmåga till att göra infall. Liksom. Spontanitet och så vidare. Det är en lika viktig del då av, av, av bildnings, människors bildningsprocess. Så bildning handlar alltså inte om enkel personlig... Och individuell utveckling utan att lära sig att leva ett liv i individuell frihet med ett slags ansvar då för sin kontaktyta mot, eh, mot omvärlden. Och det här var ju som Kant eh, tydligt skrev fram. Då. Att växa utåt världen, då innebär just den här metaforen gör ju också att vi kan tänka oss att. När jag gör det, att jag växer utåt världen, så, så blir liksom min yta mot världen större. Både socialt och kunskapsmässigt. Jag lär känna fler personer. Jag, jag lär mig mer om min omgivning. Min omgivning växer och blir större. Så individens förmåga att röra sig i världen växer. Men det gör också då ens ansvar för världen. Vi kommer i kontakt med en värld som vi kanske inte har... En del av världen som inte har träffat förut och ställs inför, inför liksom moraliska, moraliska problem som måste ta beslut Den här bildnings, då, bildningstraditionen, där just individens relation till kollektivet eh, diskuteras, alltså, och där konturen till någon slags pedagogisk kollektivism börjar formuleras, det vill säga att vi förstår kollektivet, den mänskliga gemenskapen, det vi gör tillsammans. Inte ur ett politiskt eller ideologiskt eller ett kulturellt perspektiv, utan pedagogiskt. Då, så finns det en hel del idéer kring hur själva utbildningen bör se ut. Då. Och utbildningen syftar ju för att ett individens liv bland andra- då, så bildningsteori då, talar om utbildningens roll i människors växande utåt världen. Herbart har eh, haft stort eh, inflytande inte bara över den pedagogiska filosofin- –utan också den praktiska då, didaktiken då, och liksom ut, eh, utbildningssystem. Inte bara tysk, och Finland Det har, ju, har ju länge varit eh, inspirerad då av den herbartianska pedagogiken. Inte längre, men den har ju sina, sin historiska bakgrund. Då. Men här vad menar du då att för att pedagogik överhuvudtaget ska kunna äga rum så att säga så måste vi utgå från att alla människor är bildbara. Kan vi kalla det. och Människans bildbarhet är själva förutsättningen för pedagogik. och Bildbarheten består i det här att vi kan bli bildade i den meningen att vi kan begränsa oss och behärska oss själva koncentrera oss, vi kan fokusera men vi kan också liksom släppa loss, låta liksom associationerna flöda fritt och eh, tänka utan specifika mål och så vidare. Så alla människor är bildbara i den meningen då menar det här bara att alla människor rör sig i större frihet då, eh, fysisk eller intellektuell när de lär sig nya saker. Det kommer liksom med kunskapen. Att vi liksom ställs för de här problemen som rör bildningen. Och nu blir det väldigt mycket tyska gubbar här, men jag tänkte jag fastnade, fastnade i klassiska bildnings, bildningstraditioner. Men det, det, det ska man få göra ibland. Så Fichte då, en annan bildningsgubbe, då, som kanske var långt mer problematisk än, än, än, än, än, än en Herbert då, eller Kant. Som då Fastnar en slags nationalism då, på senare tid. Han, han skrev så här: då att För att genom utbildning att bli en bildad person då, så sa han så här: att eller Peter Kemp sa så här: Han har liksom omformulerat Fischls ord: att, att människan eller individen måste anta en annan rationell varelse förutom sig själv. Du kan inte liksom bara växa utåt världen om du inte också liksom sätter dig i någon annans position. Då. Så leder bildningen är att lämna sin egen värld och bli och sätta sig in i andras. Annars finns risken att jag rasar framåt i tillvaron och kör över alla andra utan, utan hänsyn. Då. Och det här är ju då lite intressant för att de här som jag har tagit upp, de har jag plockat lite, plockat lite ur bildninghistorien här. men Det, det här är liksom texter som handlar om barn framför allt. Och barn, och, barn och unga, man gör en väldigt tydlig skillnad då mellan barn och vuxna i den klassiska bildningstraditionen på enkla sättet att eh, man tänker sig en formbar person som, som saknar ansvar som är bild och måste tukta sin någon mening och så har man en en bild av en ansvarsfull person som är vuxen. Då. Men då kan vi ställa oss liksom den här frågan i en modern kontext? Ska vi liksom fostra våra vuxna studenter på det här sättet? Är det, liksom, är det moraliskt försvarsbart? Är det liksom funkar det överhuvudtaget då? Och då finns det ett annat begrepp in, in, inom, som är väldigt gångbart tycker jag, då, inom bildersraditionen. Och det är formation och självformation och... Eh, Eh, och det är inte riktigt samma sak som att vi tänker att förta någon. Så att säga. Utan tanken är snarare att eh, vi som lärare ställer studenterna inför vissa typer av problem och så vidare. Som gör att de eh, måste då eh, måste själva på något sätt. Eh, –göra sin tankeverksamhet verksam. Men som vuxen, då så bär ju människan själv ansvaret för sina handlingar. Och då kan vi som lärare inte på något sätt moraliskt säga att, säga så här att nu, nu, nu ska jag liksom lära dig hur saker ligger till, och så ska du göra som jag säger. Fichte sa så här: Att pedagogik är uppfodran till självverksamhet. Och det är liksom målet med all pedagogik. Det vill säga att undervisning syftar till att främja människors bildning, och bildningen mål är individens växande självständighet i, i, i tanke och eh, handling. Och jag tycker det är en väldigt bra formulering där uppfordran till till självverksamhet. Det vill säga att det är, vi kan bestämma att vi ska göra någonting som lärare. För att vi försöker stimulera och främja självverksamhet, studenternas självverksamhet. Men hur görs det då utan att vi för hårt krimskär studenternas frihet, autonomitet? Rätt till sin egen liksom verksamhet och så vidare. Och enkla så är då, tycker jag, att tala om framförallt. Formation och självformation istället för i termen av uppfostran eller fostran som idag är bemängt med någon typ av vad ska vi säga eh, idé om att vi, vi ska styra människor Så, eh, för att de inte har förmågan själva ta vissa typer av beslut. Eh, pedagogisk kollektivism. Eh, vi använder det här formationsbegreppet så kan vi ju säga att en högskolelärare formar uppgifter och situationer, inte studenter. Det kan vi göra. Vi kan placera människor i ett rum och bestämma vad de ska göra. Så utifrån en pedagogisk idé om att vi vill uppmana någon slags självverksamhet. Ändamålet kan då vara att styra studenterna i en viss riktning, ställa dem inför sådana problem så att eh, liksom självverksamhet främjas. Då. För att undervisningen ska stimulera då bildning i, i, i traditionell mening som jag hittills talat om då, så måste både individuellt arbete och kollektivt arbete väga tungt i. I undervisningen. Och det är också en så här klassisk bildningsidé: då, att den individuella självverksamheten måste nämligen komma till uttryck, annars har den ingen nytta i människors bildningsprocess. Den ska inte låsas in. Den ska liksom komma till tals för och leva på ytan då, som, som vätter mot världen, eftersom den världen består av andra. Då. Bildning har alltid en moralisk dimension i den avseendet Det syftar alltid till att vi ska kunna stå för våra beslut, för våra reflektioner och för våra slutsatser som vi drar i, i, i svåra problem och så, där, och så vidare som vi och Det är, Här får vi någon, i, i, i meningen en, en, en definition av, av pedagogisk kollektivism utifrån det som jag hittills har talat vi kan ju tänka oss att universitetet är en kollektiv plats. En plats för typ av pedagogisk kollektivism. Universitetet är en enorm plats för bildning och det sker ju inte bara här Här på platsen utan det sker ju i Zoom-möten och så att säga och på våra satellitcampus och så vidare. Här rör sig tusentals studenter som växer genom självverksamhet vare sig vi vill eller inte. Det är ju så att Eh, våra studenter kan ju råka bildas utan att vi gör någonting åt det, så att säga. För det är också i den klassiska bildstraditionen att det här man tänker som man har en drivkraft till att bli något bättre och hitta sin plats i världen. Och att, eh, så att det är väldigt optimistiskt och positivt i pedagogisk tradition bildas, det får vi inte glömma bort. Ta något all, så alldagligt då, som seminariet. Det tränks studenter med olika bakgrund, erfarenheter, kunskaper och åsikter. Ungefär som på en buss. Men den stora skillnaden att du kan tvinga dem att prata med varandra. Samtalen kan till och med göras betygsgrundande. Så att säga. Det är en slags då tukt. Då. I den här uppfordran till självverksamhet. Så på det här sättet vill jag mena då att pedagogiken alltid har en slags kollektivistisk dimension. Då, I det att lärarna alltid kan ställa människor inför varandra då, på lika villkor. Läraren kan konstruera kollektiva lärosituationer. Där de här olika typen av den här typen av verksamhet kan äga runt. Jag tänkte att jag skriver ihop det här. Introduktionen skrev ihop något om bistra tider, men jag blev så, så deppig av att han liksom, pratar så mycket om bistra tider. Så att jag, jag vill egentligen bara avrunda med en sån här naturlig slutsats om det här. Det är ju att destruktiv kollektivism bryter ju ner öppenhet, nyfikenhet, viljan till utforskande, seendet och nyansvikedomen i tillvaron och förmågan till eftertanke och reflektioner. Genom språket etableras abstrakta men obehagliga tankfigurer som vi och, och de andra. Då. Men inom pedagogisk kollektivism som jag hittills har redan för så står ju de här förmågorna tvärtom. På, tvärtom, det är liksom, och står i centrum för den själva pedagogiska verksamheten. Det är raka motsatsen till, till den här typen av fäkter av det som jag har kallat destruktiv kollektivism. Och den aspekten av, av den här klassiska bildningstraditionen tycker jag då är värd att försvara.